Село Гурівка Концятинівської громади найбільше з ворожих градів обстрілювали з 10 по 14 березня, а біля села за три км були російські танки. Найбільше в селі постраждала вулиця Набережна. Тут розбиті будинки, немає вікон, на присадибних ділянках – залишки снарядів. Сусіди Володимира Тринька з розбитих будинків виїхали. Чоловік говорить, саме ця вулиця була на лінії вогню. Це ж гради, коли бомбили. Получається, ось вот ця вот полоса. йде. Вот вони стояли за фермою. Ну, Получається, ти сюди, а наші відсюди. Ну, ось вийшло, ось це ж, як хату побило. Коротше, всі вікна, шифер. Сусід попав, бачите, повністю дом розбило. Постраждала і садиба родини Козарчуків. Тут вибило вікна, побило дах. На городі залишились уламки від снарядів. 12-го му прилетіло. Ось цей кусочок був винесений з сарая. Воно залетіло в сарай з тої сторони і винесло сюди стіну. А ось цей кусок тут лежав в возі вбиральні. Кривіться спасло там двері і такі халіки летіли. Вилетіли великі вилеті, і упали, нічого не де не повредили. Карбака нічого. Такі орумні камні в дворі були. Прямо з Про цю турецьку криницю 18 століття розповідає Віолета Аносова. Місцева історична пам'ятка зруйнована вщент. Оце турецька криниця, це мій брат тут живе, вони зараз уїхали, то вони її строй. Ну як, під цю табличку він заказував. Постраждало і місцеве сільгоспідприємство. Сюди в один із гаражів влучив снаряд. Там стояла машина Володимира Назаренка. Це стікло ще ціле, то не було, все побито, крила, все бачите, все, все, все, все, все, все завернуло, все, все, все вже відремонтували. Тільки хлопці сиділи, повезло робилися в, цьому, чи в рубашки. Сиділи на скамеечки вітер цей сильний. Тільки вийшли на вулицю, вона це, ну, політали, правда, що ну, повезло їм. На підступах до села була стоянка російських танків. В село ніхто не заходив, розповідає староста Віктор Богославець. Вони були десь три кілометри від села, тобто контролювали трасу. Миколаїв Нового Одесі. Около 50 будинків, вікна, двері, є прямі розрушення. За цей період один тільки поранений у нас. Слава Богу. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.